14-річний Олексій Андрієв вчиться у Вільнянській гімназії «Світоч». Каже, оскільки освітній процес через війну призупинений, то вдома самостійно займається. Православні князі із південних земель при цьому підтримали входження їх володінь до королівства Польського. Мені важко без школи, бо не вистачає живого контакту з шутилями та однолітками. Вдома я шкільну програму майже не вчу, бо це нудно. Ну, в школі це цікавіше. Але це нічого не значить, що я нічим не займаюся. Я читаю книгу «Місто порожніх дім дивних дітей», займаюся музикою на комп'ютері, граю на синтезаторі, вчусь грати та вчу історію своєї країни. Мати Олексія Ірина Андрієва каже, класна керівниця надсилає навчальні матеріали періодично та підтримує зв'язок з батьками та дітьми. Мене хвилює, що зараз немає школи, бо був карантин, тепер взагалі війна. Я розумію, що в деяких містах зовсім немає доступу до інтернету. У нас є, але сама освіта домашня на рівні освіти шкільної програми – це дві різні речі. І як ми будемо все нас доганяти, це я не знаю. 15-річна Софія вчиться в одній із запорізьких гімназій. Каже, що вчителька дистанційно проводить уроки історії. Зараз в школі немає, але є онлайн-школи з посиланням на відеоуроки. В принципі, я захожу туди кожен день, там є розклад. Її мама Анна Петренко пояснює, що вдома з дочкою займається і математикою, аби потім не відставати у навчанні. Уроків зараз дистанційних немає зовсім, тільки дивиться щось по телевізору, або школа онлайн є, вона вчителька кидає посилання, і дитина вже переходить по цьому посиланню і дивиться там уроки. В принципі, є і розклад уроків, але ну, дитині самі важко все це контролювати. Саме для нас сьогодні залишається можливим долучатися через різні мережі режеві форми. В першу чергу Міністерство освіти і науки розроблено всеукраїнський онлайн розклад з 1 по 11 клас і на сайті Міністерства на нашому сайті в будь-яких ресурсах ми розповсюджуємо інформацію про цей розклад і просимо долучатись школярів з 1 по 11 клас за можливості за, за е, наявною можливості доступу до мережі саме до, цих, е, е, до цього онлайн розкладу. Крім того, є ще платформа форма Всеукраїнська школа онлайн, яка пропонує телеуроки, там для 5-11 класів. Є освітній проєкт навчання без меж, який навіть доступен за межами України. Тобто, за різними формами, і екстернатної, і сімейної, і педагогічний патронаж, просто консультації педагог, які зараз залишаються на зв'язку зі своїми учнями, з батьками, в чатах, в вайбері, в телеграмі, в інших різних чинностях. Як зазначила Людмила Бухаріна, поки остаточних рішень, як далі відбуватиметься освітній процес, коли завершиться і чи проводитимуть ЗНО і ДПА, немає. Тож, поки, як кажуть Ірина Андрієва і Анна Петренко, батьки школярів, їхні діти вдома займаються саморозвитком і відпочивають.